Страх має ядро. У безлічі лякаючих нас ситуаціях ми бачимо картину в цілому, але не зважаємо уваги на деталі. Ми відчуваємо себе загально погано, коли думаємо про об'єкт страху і не заглиблюємося у причину цього страху. Частіше ми нічого з ним не робимо. Чудова новина в тому, що знайти ядро страху можливо. Складність полягає в тому, що, щоб його знайти, треба опинитися поруч з ним. Ви можете вважати, що вийти з дому та зробити якусь певну дію – страшно. Але якщо розбити цю діяльність на маленькі дії, то ось що виходить. Вийти за двері та спуститися вниз – не страшно. Пройтися вулицею поганку – не страшно. Отже, страх пов'язаний не з цим. Але от тільки ви помічаєте прохожих людей, як страх починає наростати. Запитайте себе у цей момент, що саме мене лякає? Тобто лякає не певна активність чи діяльність у цілому, а лише один аспект в ній. Як знайти причину фобії? Інший приклад – страх літати в літаках. Розберімо цей страх більш детально та спробуємо пройти усі дії разом. Ми приїжджаємо до аеропорту. Має бути не дуже страшно, тому що це місце, де люди займаються конкретними речами, усі разом. Отримуємо талон, здаємо багаж. Чи лякає вас ця ситуація? Ми отримали посадковий талон, і далі в нас є місце, де потрібно пройти певні перевірки. Там стоять конкретні люди, які цим займаються, металошукачі, певні рамки. Але чи лякає вас ця діяльність? Так, вона, звичайно, може бути більш хвилююча, ніж щось інше. Але в нашому житті ми проходимо купу перевірок, купу екзаменів. Навіть якщо ви йдете на концерт, обов'язково буде перевірка з металошукачем. Отже, ми отримали посадковий талон. Пройшли усі перевірки і заходимо в зал очікування «Д'юті-фрі». Ми бачимо купу диванчиків, купу людей, які ходять туди-сюди, розмовляють з кимось. Чи лякає нас «Д'юті-фрі»? Я дуже сумніваюсь, але це може нас лякати тільки в тому сенсі, що ми не встигнемо все обійти і все подивитися. Бо скоро посадка на літак. А ось тут найчастіше у людей з'являється страх. Якщо до цього, до посадки на літак, ви не відчували підйому, ось цієї гірки між нормальним станом і вже тривожним, в цей момент посадки на літак ви починаєте відчувати наростання тривоги. Дуже важливо відзначити цей епізод, тому що це вже і є підхід до сенсу, до ядра страху або фобії. Ви відмічаєте ту секунду, коли ваш нормальний стан різко або поступово почав переростати в тривожний. Ось цю секунду, коли це сталося, обов'язково відзначте. Починається зліт літака. Коли розганяється його швидкість, серцебиття стає прискореним, з'являються інші симптоми, які знайомі вам, в цей момент розвертається фобія. Тобто до неї вже був епізод, секунда, як перший сигнал того, що вона буде, ця фобія, і зараз починається наче як акцент, тобто, Сама фобія. Але це не буде тривати постійно. Ви бачите, що ви вже летите, спокійний політ. В цей момент ваша фобія починає потроху спадати. Інтенсивність емоцій знижується. Ось цей момент запишіть собі і дуже-дуже уважно його зафіксуйте. Ми розуміємо, що людину лякає не власне політ у літаку, а саме ось якийсь момент. Якийсь певний проміжок часу лякає людину, маючи записаними або закарбованими у пам'яті три епізоди. Перше на підступах страху, коли ви тільки починаєте відчувати першу тривогу. Друге акцент страху, вже те, що вас лякає. Описати потрібно дуже детально. І наступний епізод – це коли наступає полегшення та страх відходить. Ви зможете впоратися з фобією, звернувшись до спеціаліста з ментального здоров'я.